السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں جتنے بھی ہاؤزنگ سوسائٹی چل رہی ہیں اور جس میں لوگ ممبر بن کے اپنے پلاٹ حاصل کیے ہیں تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کے پلاٹ وقت کے اوپر نہیں مل سکے جو چالیس سال پچاس سال سے بھی بمب رہے ان کو بھی نہیں ملے اور بڑی مشکلات ان کو رہیں بہت ساروں کو مل گئے لیکن بہت ساروں کو پلاٹ نہیں ملے تو اس میں بران کی کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ بھگتنا پڑتا ہے باوجود کے پیسے جمع کرانے کے باوجود تمام وہ لیکن میں ان کی جو غلطیاں اس کے میں ہی کر رہا ہوں تاکہ سب اس بات کو سمجھ جائیں جن کے پلاٹ سوسائٹیز میں ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں جو فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ اپنے پلاٹ کی حفاظت کس طرح کریں کچھ سوسائٹی جو ممبران کے غلطیاں کوتاہیاں ہیں خاص طور پہ کراچی میں کراچی میں تقریباً دو سے ڈھائی ہزار سوسائٹیز ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں और उसके लाखों में जिसमें स्किम 33 जो है गुजारे हिजरी एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं उनकी गलती ये है कि हमने देखा है मैं खुद भी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ रहा है मैंने देखा है कि जब स्टेट डिवीज़न में था तो मुझसे कहा कि आप इस्किम थर्टी की सोसाइटीज़ का जो है जायज़ा लें उन मुश्किल इमरान मुम्बरान की क्या मुश्किल हैं और उनको क्यों नहीं वो प्लाट जो है उनको वो हैं तो मालूम हुआ कि जब बात बहुत उनके प्लाट जो है मुंबरान जो नाखत अंदेश कमेटी के लोग होते हैं सेक्रेटरी है दूसरे अरकान हैं उनकी जब नीयत खराब हो जाती है तो वो प्लाट जो है एक का प्लाट दो को तक दे देते हैं तीन को डबल कर देते हैं जिनसे मुम्बरान को پتہ نہیں چلتا بعض زمین پہ قبضے ہو جاتے ہیں تو اس کی بنیادی کو چاہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب سوسائٹی میں پلاٹ وہ ممبر بن گئے پلاٹ لے لیا لیکن بیس سال تک اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتے اب بیس سال کے بعد ان کو کوئی کسی طرح معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ پلاٹ کی قیمت تو اتنی آ رہی تو پھر وہ سوسائٹی کے پاس آتے ہیں تو بیس سال میں تو چار تو بدل جاتے ہیں کمیٹی نئے لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اور جن کو سب چیزوں کو پتہ ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیس سال سے یہ آدمی رہا نہیں تو پلاٹ دوسرے کو कर کر دیتے ہیں آپ کا نام پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وقت کے اوپر اپنے جو ہے وہ جو بقاعدات ہیں وہ ادا نہیں کرتے سب سے اہم بات جنرل بڈی کا نظام رکھا گیا ہاؤزنگ سوسائٹیز میں मुम्बरान जो है अगर 500 सौ है तो उसमें सौ भी शरीक नहीं होते हैं। और जो शरीक होते हैं तो वो जो कमेटी को अरकान उनको अच्छे लोगों को चुनना चाहिए पढ़े लेकर का आपको सोसाइटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि सोसाइटी ये जनरल पार्टी क्यों करती है इसमें हमारा क्या फ़ायदा है अगर सोसाइटी को काम करती है तो सालाना इजलास में उसके ऊपर सोसाइटी ان سے انتظامیہ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ہم نے پیسے جمع کرائے اب تک آپ نے جو ہے زمین کے بر میں کیوں نہیں جمع کرایا یہ ڈیولپمنٹ نہیں کرایا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو معلوم کرنا آپس میں بیٹھ کے یہ کرنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو نقصان سے بتاؤں ان کو بتاؤں کہ کوآپریٹ سوسائٹی کو لینے خرید و پرو کا ادارہ نہیں ہے یہ جو تحریک ہے اس میں خاص طور پر آج سے نہیں دو سال تحریک چل رہی ہے اس میں بات کی وہ کہا گیا خاص طور پہ کہ جو بھی سوسائٹی چاہے کسی بھی اس میں بنے ہاؤسنگ ہے ملٹی پر قرضۂ آپ کی آپ نے ہاؤسنگ میں جب پلاٹ لیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو مکان بنانا ہے خاند طور پر بھی آپ کو پلاٹ لینے کے بعد ایک سال تک بیچنے کی یا ٹرانسفر کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ محض صرف ممبران کی ان کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اور نہ جنرل باڈی में شریک ہوتے ہیں نہ کمیٹی کا کام جو چنتے ہیں ان کو قابل آدمی کو پڑے گا محنتی کو کرنا چاہیے جو بھی سامنے آپ جاتے ہیں جو بھی وہاں کمیٹی والوں کا آدمی کہتا ہے کہ اس کو دے دو اس کو تو آپ دے دیتے ہیں بلکہ کوئی تو انفوظ آ جاتے ہیں وہ تو بلکہ باب ابراہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو جو کمی انسالانہ اجداد میں ان کو بلایا ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ سب پتیوں کو آپ کو دور کرنا پڑے گا آپ کو تو آپ نے دیکھا کہ پچاس سال میں بہت ساری ایسے ایک سو چالیس کے قریب سوسائٹیز ہیں کسی کے پاس پچاس ایکڑ ہے کسی کے پاس دس ایکڑ के کسی کے پاس سو ایکڑ ہے پچاس سال سے انہوں نے توجہ دی نہیں نہ آپ نے دی نہ انہوں نے دی لہٰذا زمینوں کا قبضہ ہو جاتے ہیں آج کل تو کئی سوسائٹیز رہتی ہیں جن کے پندرہ پندرہ سال سے قبضے ہو گئے لوگوں نے پیسہ دے دیا سبزے کے متر کورٹ کا آپ تو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر کورٹ میں بہت وقت لگتا ہے کسی کیس کے فیصلہ دینے میں اس وقت تو آپ بہت سارا تو ہم نے دکھنے پلاٹ پچاس سال پر منتقل ہو لیا تھا वो बेचारे दुनिया से चले गए उनके औलाद आई वो भी दुनिया से चले गए तीसरी नसर आई भी है और वही परेशान तो मेरा मकसद बताने का यह है कि आप लोगों को इसके बारे में सही तौर पर जाने कि कॉपरेटिव सही क्यों बनाई गई अगर डिपार्टमेंट जो कॉपरेटिव का वो किसके लिए गया वो डिपार्टमेंट सोसाइटियों की निगरानी के लिए बनाया गया है ऑडिट की जाती है वो की जाती है लेकिन आप जब तक के आप और कानून जो है इंदादर इमदाद ब उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है जब तक आप नहीं समझेंगे रूल्स को नहीं जानेंगे बाय सोसाइटी के जो है उसको तो पढ़ना चाहिए उसमें तो हर चीज लिखी हुई है कि आपको जनरल पार्टी में कैसे शर्क होना है अपने मुतालबात कैसे पढ़ने अगर आपके खिलाफ कोई काम सोसाइटी वालों ने कमेटी जो कोई आपके साथ गड़बड़ की है आपका नुकसान पहुंचाए आपका प्लाट किसी और को दे दिया है तो आप इसके लिए लड़ सकते हैं हारबिटेशन बना हुआ है सोसाइटी जो जो निबरान असर काम जो डिपार्टमेंट का है उसको भी आप समझना चाहिए जब तक कि आपने समझा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आमतौर पर लोगों का यह है कि कुछ अधिक महकमा कोई भी बुरा नहीं होता سب مہکم میں اچھے ہوتے ہیں قانون طور پہ بنائے جاتے ہیں لیکن جو لوگ ہوتے ہیں اس میں اچھے برے افسران ہوتے ہیں اگر خدا نا خواصہ کوئی افسر ایسا آ گیا جو اس نے آپ کے ساتھ گڑبڑ کر دی تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن محکمے کو میں آپ کا بھی برا نہ بولے یہ یاد رکھتے ہیں آپ کو کہ یہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور آپ اگر بات کو سمجھیں گے اپنے صحیح طریقے سے ڈپارٹمنٹ کو جو آپ کا ہے کوپریٹو اگر آپ کو صحیح طریقے سے اپنا درخواست دیں گے تو آپ کا مسائل حل ہو سکتے ہیں اور آئے ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کراچی کے لیے کراچی میں جو ہے اگر آپ پوری کراچی پہ نظر ابھی ڈالیں تو آپ کو کوآپریٹیو کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سن اڑتالیس میں جب پاکستان جب سینتالیس میں بنا تو جو لوگ جب آنا شروع ہے کراچی میں تو ان کا یہ تھا کہ ہم کس طرح سے ان کو ٹہرائیں تو شروع میں خائب اعظم نے آپ نے دیکھا نہ شارۂۂ پیسل پہ ایک زمانے میں ٹین کے جو ہے وہ شیڈ بنے ہوئے تھے اس میں ٹھہرایا گیا تھا اور بارش کے بارش کے پانی میں جا کے ان سے ملتے تھے لوگوں سے بعد میں یہ ڈیپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کوآپریٹو کو قائم کیا گیا اس کے ذریعے پھر گروپ کی شکل میں جو ہے پلاٹ دی گئے اس زمانے میں کے ایف کا آفس نہیں تھا جب تک وہ انیس سو ستاون میں قائم ہوا بعد میں زمینیں دینی دی گئیں तो ज़माने में देख के जैसा आप चाह रहे तो आप वो देख रहे हैं इस कोपरेटिव हाउसिंग यूनियन जिसके तहत 25 सोसाइटियाँ हैं उनको जमीनें दी गई तो उस जमाने में जो मुमरान थे वो बहुत समझदार थे ईमानदार थे जो उस वक्त के कम जो लोग थे कमेटी में वो भी बहुत जो है मेहनती और ईमानदार और सही काम करने वाले थे उस वक्त की जो हुकूमतें थी मैं उन्नीस सौ اس زمانے میں وہ لوگ کمشنر ڈپٹی کمشنر لوگ سارے جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے اور انہوں نے جو ہے یہ کیا کہ سب پلانٹ دے کے ان سے پیسے لیے ان کے اندرونی ترقیاتی کے کام ہیں اور بیرونی ترقیاتی کے کام کیے آج کیا ہے صرف آپ کے گلچن اقبال دیکھ لیں یا گلستان جوہر دیکھ لیں پینتالیس دیکھ لیں سلطالی ابھی کے ہیں بیس سال تیس سال اس سے پہلے جو جو آباد ہیں تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ سب نے مل جل کے کام کیا یہ مل جل کے کام کرنا ہے آپ کی کمی اگر سوسائٹی میں دو سو آدمی ہیں تو دو سو آدمی جب سالانہ اجلاس ہو تو وہ آئیں آپس میں بیٹھیں بات چیت کریں ایک دوسرے کہ وہ پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے وہ حل کرنے کی طرف توجہ گے تو کمیونٹی کو بھی ممبران کو یہ ہوگا کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہمیں دیکھ بھال کی جا رہی تو وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ نقصان آپ کو نہیں پہنچائیں گے اور آپ کو میں اس کے اندر جو ہے ایک تو یہ میں آپ کو پہلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں کی آپ کو جو ہے ضرورت ہے کن چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ہے اور پھر یہ میں بتا رہا ہوں کہ سب ڈپارٹم خان پہ کے ہر ایک ممبر کا کیا مقصد ہے کوآپریٹیو رجسٹر کے کی کیا مقصد ذمہ داریاں ہیں آپ کی کیا یہ اس کے ساتھ میں میں نے آپ کو جو ہے اسکین تھرٹی تھری مینس اصل مسئلہ تو اس وقت یہ ہے باقی تو سب آواز ہو گئی आप बताओ एक से लेकर पैंतालीस तक तब आबाद हो गए लेकर तैंतीस आबाद नहीं थी इसकी क्या वजूहत है और उसमें कितनी सोसाइटीज़ हैं और किसको कितनी ज़मीन मिली है किस सेक्टर में मिली है वो सब तब दे रहे और उसके साथ में आपको ये बता रहे कि कोऑपरेटिव अलाइंस जो दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनियन है बैन अकमी उसके सौ ममालिक्बर हैं और 260 सौ साठ से तीन तीन सौ के करीब उसमें सोसाइटी रजिस्टर है हर मौजूद है ہاؤزنگ بھی ہے ملٹی پلپل بھی ہے کریڈٹ بھی ہے بینک بھی ہیں اور مختلف سب انڈسٹریز بھی ہی ہیں اور سب کام کر رہی ہیں اور بہت زیادہ اپنے مالی فائدہ اٹھا رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے ایسے محنت کریں گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا خیالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کورٹ میں چلے جانے سے بھی آپ کا مسئلے ہل رہے ہیں آپ کو خود اپنے سوچنا چاہیے خود آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے ایک دوسرے سے ملیں رابطہ کریں بات چیت کریں تب تو جا کے آپ اس سے بہت زیادہ پھٹائیں گے اس میں جو مہنگائی ہے یہ مہنگا اس زمانے میں آج سے 300 سال پہلے بھی جو مہنگائی تھی جائیں گے کے بعد میں تو لوگوں کا یہ اس سے بھی برا حال تھا لیکن اس زمانے میں ایک دیہات کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کے جو ہے جلائے ان پڑھ انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا تو اس وہاں پہ وہ وہ دھاگا جو آپ کے وہ بناتا تھے हाथ से बुने हुए कपड़े तैयार करते थे तो धागा उन्हें लाना पड़ता बहुत महंगा पड़ता बड़े परेशान मानों खाने पीने की भी मुसीबत है कपड़ों के इसे बच्चे भी परेशान तो उनके पास जो के अंदर एक राजनीतिक पर वो एक उसने जो है ये सोचा कि यार आपको सबको जमा करके काम करते उसने सबको जमा किया तीस पैंतीस आदमी जमा हुए और उनसे उसने जो है दस दस पेंस उन्होंने दिया कहा कि ये लेते हैं धागे इकट्ठे लेकर आएंगे और उसमें हमें बचत होगी और हम काम करेंगे उन सब ने दिया लिया है اور پہلی بار ہی ان کو معلوم ہوا کہ سب ہم کی جو ہے نفے میں جا رہے ہیں تو وہ چلتا رہا چلتا بہت ہے اس کی لمبی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن ابھی جو مختصر ابھی کتاب کی شکل میں لکھی ابھی وہ شائع ہونے والی ہے اس میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو سوسائٹیز کے میرے پاس مے انیس سو بانوے میں جو میں نے تیار کیا تھا میں تعاون کا ایڈیٹر تھا اس وقت میں نے یہ سب پورا ریکارڈ جمع کیا تھا तो अब बास के जो है ये नहीं मालूम हुआ कि उनके जो है कितनी ज़मीन है सोसाइटी की और उनके जो है नक्शा कब पास हुआ तो आप लोगों को मैं जो है जब भेज दूँगी अगर आप अपने तौर पर भी जो है अगर अपना डेटा भेज दे तो मैं उसमें शामिल कर दूँगा और यह महज आपके फ़ायदे और उसको उसके लिए मैंने ये कोशिश की है और आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ भाई अभी मुख्तर जो है आपको इसका तार्लुक कराऊंगा अभी तो मैंने आपको जो बता दिया है लेकिन इसका शुरुआत जो है इन श्रा दो चार रोज के बाद फिर आपको वहाँ से शुरू करूँगा मेरे वीडियो को आप जो है हर को दिखाईएगा उनको बताइएगा मुझसे सवाल कीजिएगा मुझसे पूछिएगा कि आपको क्या मेरा नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है फिर और मजिदूसरे के आपको सब्सक्राइब करें और लाइक करें تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھ فائدہ اٹھائیں خصوصاً کراچی کے لیے پورے پاکستان کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پلاٹوں کی حفاظت کریں ابھی اس وجہ سے لاکھوں کروڑوں میں جا رہے لیکن معلوم ہوا کہ آپ نے پلاٹ خرید لیا کسی اور آپ کا پلاٹ کسی اور کا پلاٹ آپ کو مل گیا اصل جو کو اس کا پلاٹ نہیں ملا تو آپ کا پیسہ تو گیا نا بعد میں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے یہ شروعات کی ہے اور امیدیں پسند آئی تو فوری آپ جواب دیں ٹھیک ہے السلام علیکم رحمت اللہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ